Under 2018 delades ut statliga stimulanspengar för att utveckla teknik inom välfärden och eh, tack vare stimulanspengar som vi fick kunde vi köpa in ganska många innovativa och roliga prillar eh, som stimulerar kognitiva och fysiska funktionerna hos personer med demens. Själren tycker jag att eh, den gör lugn och ro till dem. Det är många som tror att det är en riktig djur och så pratar de väldigt mycket med den här djuren och då blir de väldigt lugna också. Med Memoride då kan vi koppla in en liten censur på själva pedalen och då kan vi få upp bilder där Google har filmat. Där en boy har bott tidigare eller jobbat tidigare och det händer väldigt ofta de känner igen just de här bilderna. Atena gården har valts ut för att vara ett testboende. Och tanken är att andra kommuner ska kunna komma hit och besöka oss och se hur vi har det med välfärdsteknik. De här prylarna bidrar till att man har en bra, trevligare stund tillsammans med boende, anhöriga och även personal.